السلام علیکم ناصن میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یورپ کے سب سے خوبصورت ملکوں میں سے ایک ملک نیدر لینڈ کی اور میں آپ کو نیدر لینڈ کے بارے میں چند دلچسپ بقائق بتاؤں گا تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری سبھی دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے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 دوستوں نیدر لینڈ کا مکمل نام کنگڈم آف دا نیدر لینڈ ہے اور یہ کنگڈم آف دی نیدر لینڈ کی کل سات ریاستوں میں سے ایک ہے نیدر لینڈ کو نیدرلین بھی کہا جاتا ہے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہالینڈ ایک آزاد ملک ہے تو اس ذہن کو اپنی بات سے نکال دیں جو کیونکہ ہالینڈ نیدرلینڈ میں ہی موجود ہے جو دو صوبوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک آزاد ملک ہوگا حالانکہ یہ پنجاب اور سندھ کی طرح ہی ایک ہی ملک کے دو صوبے ہیں مملکت نیدر لینڈ کی باقی کل اور چھ خود مختار ہیں दोस्तों نیدر لینڈ کا دارالحکومت امیسٹل ڈائم ہے یہ شہر دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ یورپ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور یہ بے حد خوبصورت ہے اس کی آبادی دس لاکھ سے بھی زائد ہے نیدر لینڈ کا کل رقبہ بیالیس ہزار پانچ سو پچیس مربع کلو ہے اور یہ دنیا میں ایک سو اکتیسویں نمبر پہ آنے والا بڑا ملک ہے ناظرین اس میں 41,543 مربع کلومیٹر رقبہ اکیلے نیدر لینڈ کا ہی ہے جبکہ باقی تھوڑا سا باقی ریاستوں کا ہے نیدر لینڈ کی کل آبادی ایک کروڑ تقریباً 71 لاکھ سے زائد ہے جس میں سے صرف 3 لاکھ افراد دیگر 6 ریاستوں کے ہیں باقی تمام لوگ نیدر لینڈ کی سرزمی پر بستے ہیں آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا نمبر دنیا بھر میں چھپنواں ہے مملکت نیدرلینڈ کی تین ریاستوں میں چلنے والی کرنسی امریکن ڈالر ہے دو ریاستوں میں نیدرلینڈی گلیڈر ایک ریاست میں اربو فلورڈ جبکہ نیدر لینڈ میں یورو کرنسی چلتی ہے آزادی کے بعد بھی کئی علاقوں کے حصول کے لیے جنگیں لڑی جاتی رہیں اور تقریباً نو سال کے لیے کینڈم آف ہولینڈ کے نام سے ایک حکومت بھی قائم کی گئی تھی مگر اٹھرہ سو پندرہ عیسوی میں حکومت کا نام یونائٹڈ کنگڈم آف نیدر لینڈ گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دو ریاستیں مزید اس کے ساتھ مل گئیں دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک لاکھ چالیس ہزار یہودی نیدر لینڈ میں بسا کرتے تھے جنگ کے بعد صرف اور صرف چالیس ہزار بس گئے پھر بعد میں وہ بھی اسرائیل منتقل ہو گئے تو ناظرین یہ تھے نیدر لینڈ کے بارے میں چند دلچس برنوں کے حقائق ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا